Alert, directorul SREI, întâlniri uria Ensoa, cu ei FI FIAI, discuții extrem de importante purtate de Eduard Helovig. Directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Helvig, a avut o serie de întâlniri oficiale la instituțiile din Comunitatea de Inteligențe din Statele Unite ale Americii, se arată într-un comunicat publicat vineri pe site-ul SRI. Conform sursei citate la agenția centrală de informații a ei, directorul Serei a avut discuții cu conducerea instituției sublinierei cu un alți responsabili din principalele domenii de activitate ale agenției. <fie> În contextul noilor provocări de securitate sublinierei al situației regionale discuțiile s-au concentrat pe cooperarea dintre cele două servicii partenere privind prevenirea sublinierei, combaterea riscurilor sublinierei, a amenintrilor la adresa securității, Colaborarea se derulează în toate domeniile de interes actual pentru securitatea celor două state cu accente pe domenii precum prevenirea sublinierei contracararea agresiunilor cibernetice, a terorismului, proliferarea armelor de distrugere mas sublinierei amenincrilor de tip hybrid. Parcursul întâlnirii, oficialii americani au ținut să mulcumească SRI sub întregii comunici de informații din România pentru modul în care se implică în combaterea acestor amenințări, se spune în comunicat. Totodată. SDI precizează ce, la sediul FBI, reprezentanții Biroului Federal de Investigații au reiterat important continuării parteneriatului strategic dintre Serviciul de Informații Român sub liniere -i cel American. Oficialii FBI au apreciat colaborarea FBI-se.3.t componenta schimbului constant de informații, a luptei împotriva terorismului, sublinierea criminalicii organizate transnaționale. Reprezentanții FBI au subliniat faptul că parteneriatul cu SRI are deja o tradiție foarte importantă, sublinierea i ce aceasta trebuie să continue. Cu precădere în dosarele de, de infracțiuni cibernetice, din ce în ce mai complexe, se arată în comunicat, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, directorul SRI a avut subinierei întâlniri bilaterale cu reprezentanți din conducerea Homeland Security, de HS. Instituția americană de securitate cu cea mai vastă arie de responsabilități de pe teritoriul SUA. În cadrul întrevederilor S-a subliniat faptul că SRI de IDH se trebuie ca în viitorul apropiat să valorifice în comun experiențele particulare pe care cele două servicii le au, în special în domeniul sensibil al amenințrilor de securitate din cele două state. Tot aici. Directorul SREI a amintit progresele semnificative pe care România, sublinierea instituțiile sale, le-au realizat în ultimii ani. Sublinierea i-a pledat totodată în plus pentru continuarea la un nivel accelerat a demersurilor de eliminare a vizelor pentru cecenii români, se precizează în comunicat. Conform SREI, Turneul în SUA a continuat cu o vizită oficială la Departamentul de Stat, unde discuțiile lui Eduard Helwig cu oficialii americani au vizat contextul global actual, parteneriatul strategic dintre România Sublinierea SUA, amenincrile sublunierei riscurile de securitate globală. În Statele Unite ale Americii s-a încheiat cu o întâlnire a directorului SRI cu membrii Comitetului Camerei Reprezentanților pentru Controlul Comunității Americane de Inteligence. Hps. În cadrul convorbirilor, oficiali au împrete subliniere IT experience instituționale naționale în relația dintre servicii subliniere i societate. Despre rolul extrem de important pe care parlamentele îl decin în menținerea organizațiilor de inteligență în limitele democrației, sublinierei în serviciul exclusiv al cecenilor, dar sublinierei pentru asigurarea mecanismelor legislative sublinierei resurselor bugetare necesare în misiunilor în contextul de securitate actual, se mai arată în comunicat. Potrivit SRI, vizita oficială în soa lui Eduard Helovic este expresia unei relații strânse între Serviciul Român de Informații, sublinierei agențiile de securitate americane, oficialii manifestându sublinierei convingerea că aceasta ce va contribui la consolidarea cooperării româno-americane circumscrise parteneriatului strategic.